Hukum bagi jemaah yang telah berniat ihram tetapi dia tidak memakai ihram, maka semestinya orang itu akan dikenakan dam kerana dia masih memakai pakaian-pakaian yang berjahit. Jadi bagi orang yang nak berniat ihram, pastikan dia telah pakai pakaian yang sesuai yang dibenarkan untuk berniat Kalau lelaki pakaian yang tidak berjahit, maka baru, ketika itulah baru selamat untuk dia berniat ihram dan juga umrah.